Dobro dan svima, hvala što ste došli na konferenciju za medije platformi Možemo i Zagrebi Naš. Danas ćemo govoriti više o temi stanovanja, koja je jedna od ključnih problema u gradu Zagrebu. Isto tako nastavljamo dalje sa obilaskog partova, tu smo dalje, danas u Novom Jelkovcu, u Svesvetama, gdje je zapravo projekt, kao što znate, Zagrebačko, modela zagrebačke Zagrebačko stanogradnje. Prvo ću reći, neke stvari oko problema stanovanja u grado Zagrebu, onda nešto oko Novog Jelkovca, pa će onda kolege a, Luka Korlajet i Ivan Mačetić nastaviti o nekim našim isto tako prijedlazima rješenja za problem stanovanja, priuštivog stanovanja u grado Zagrebu. Kao što znate, a, cijene stanova u Zagrebu divljaju i što se tiče cijene najma i što se tiče cijene zapravo, a, kupne stanova. A, u tom smislu Zapravo kad gledamo po, po prihodima prosječnim stanovnika grada Zagreba, Zagreb je zapravo među skupljim gradovima u EU kad gledamo koliko košta cijena najma stanova. Ono što isto tako treba reći jest da je fond javnih stanova za najam, odnosno neprofitni stanova za najam, u kojem bi se zapravo građani mogli dobiti jeftinije, ne jeftinije nego po nekim normalnim cijenama. A, a, platiti najam stanova. U Zagrebu je taj fond javnih stanova samo 2%. Prosjek u Eroskoj uniji je 15%. Znači mi smo 7 puta gori od prosjeku u unije, a kamo li da se uspoređujemo sa primjerice Bečem, Bećem koji ima oko 60% stanova u, u javnom vlasništvu ili u vlasništvu neprofitnih zaklada i onda se po nekim, ajmo reći, ispod komer ne, nekom, po nekim priuštivim cijenama zapravo iznajemljaju ti stanova građanima Bećem. Znači, Zagreb u odnosu na Benčin 30 puta gori, u odnosu na prosjek EU oko 7 puta gori. Tako da, ključno je graditi dalj, nove, zapravo, javne stanove za najam i na taj način isto tako utjecati na ovo divljanje cijena na tržištu najam. S druge strane, isto tako, primjerice, kad vidimo ovaj primjer Novog Jelkovca, ono što nikako ne bi bilo dobro, jest da fale sadržaj u naseljima gdje se grade zapravo javne stanove za najam. Ako se to već radi uh, u većoj mjeri, a ne točkastog na različitim lokacijama po gradu, kao u slučaju Podbrža ili ovdje Novog Jelkovca, svakako mogu reći da nije dobro i tu smo bili nekoliko puta da, primjerice, imate dvoranu uh, za kulturni centar koja i dalje nije privedena funkciji nikako. Znači, mi i dalje nemamo nikakav kulturni centar ovdje u Novom Jelkovcu, unatož velikom broju stanovnika, imamo problema, stanovnici imaju problema primjerice sa, sa garažama u bloku A, onim podzemnim garažama koje se uopće zapravo ne koriste, koje bi se vrlo lako mogla riješiti, sigurnost zapravo u tim garažama sa nekim pomećnim vratima, znači nekim minimalnim investicijama, intervencijama. A, s druge strane ovdje isto tako pali kvartu tržnica, a, tako da će na to isto tako biti jedan od prioriteta. Postoje lokacije za tu tržnicu, a, u urbaničkom planu uređenja je isto tako izglasana. Znači ključno je da, da zapravo Nemamo kvartove koji su spavaolnice, da imamo sve kvartove koji imaju različite vrste sadržaja, tako da, tako da imaju ravnomjernu kvalitetu života bez obzira gdje građani Zagreba živi.